Noi dezbluiri despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnarea unor politicieni, ce teorie are Traian Besescu, Ponța, un gugan? Cei de la Antena 3 au anunțat zilele trecute ce cei de la Comisia Europeană ar fi transmis o listă întreag cu mai mulți politicieni care ar fi trebuit să fie condamnați în 2012. Fostul presublinier Traian Besescu, vine cu o nouă teorie subliniere îi spune ce atunci când ar fi putut veni scrisoarea el nu era la Cotroceni. Fix în acea perioadă, Besescu era suspendat din funcția de subliniere e fal statului. Ar trebui să avem probe minime pentru astfel de afirmații. Nu subliniere ordine setere pentru distrugerea unor trusturi de pres. Am văzut de o listă neagra lui Caterine Dai. Nici acea list nu a ajuns la mine vreodată. Acea scrisoare este datată 18 iulie 2012. La acea dată eram la garaj. Me luptam cu beiatul alb. La mine nu a ajuns, dacă a ajuns la Crin Antonescu, trebuia să mi-o lasem o subliniere tenire. A tunat Besescu în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Se sublinierea asta mie tot. Besescu a continuat seria de zbluirilor. N am văzut niciodată o asemenea scrisoare. Nu tiu cui îi era adresat. S-ar putea ca nici la Crina Antonescu să nu fi ajuns. Nu cred ce ponta putea să fac ceva de ieri l-am văzut zilele astea ca pe un roman ce spunea ce a oprit flagrantul la Dragnea. În mandatul meu eu nu am văzut o asemenea scrisoare cu oameni care trebuie condamnați. a mai spus Besescu.